Jó, fellépj! Olyan sok gonoszság hangzott el emberek szájából, hogy nagyon fontos, hogy, hogy reagáljunk erre. Miért vállalok én szerepet egy ilyen videóban? Azért vállalok szerepet, mert fontosnak tartom, hogy egy közszereplő ez ne csak a munkáját végezze, hanem a közügyekben is részt vegyen, és visszacsöpögtessön valamit a társadalomnak, és segítse a gyengébbeket.